Moikka moi, Vepovi tässä. Yksi hyvä mittapuu, mitä käyttää, kun mietit, voiko tätä juttua julkaista someen, on seuraava. Jos tämä juttu tulisi vastaan oikeuden käynnissä, olisiko se ja sinun puolellasi vai sinua vastaan? Jos toteat, että tämä olisi sinua vastaan, jätä julkaisematta. Jos toteat, että tämä olisi sinun puolellasi tai ainakin neutraali, sitten julkaisu voidaan tehdä. Tämä on hyvä mittatikku, millä lähtee arvioimaan, mitä laittaa sosiaaliseen mediaan. Vepovi kiittää ja kuittaa.